...трамплін, один метр, дівчата. Це стрибок 11-річної киянки Ксенії Бочик. Її результат виявився кращим за інших 11 учасниць. Дівчата стрибали в фіналі двічі. «Взагалі я довольна своїм результатом, але здається, що... ...свою програму я могла відстрибати ну, краще. У ну, мене були складні стрибки. І я думала, що я щось підволю, але загалом я довольна своїм результатом». Після кожного стрибка учасники отримують оцінки від суддів – від нуля до 10 балів. Участь беруть спортсмени з Києва, Миколаївщини, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської областей та Львівщини. Змагання відбуваються у декілька етапів. «Спочатку були попередні змагання. Там важливо було стрибнути п'ять разів, це обов'язкова програма. Ця сума проходить у фінал. Діти починають стрибати в фіналі з сумою балів, яку набрали в обов'язковій програмі. А у фіналі вже хлопцям потрібно показати три стрибки вільних з високим коефіцієнтом складності, а дівчатам два». Стрибки з рук, з передньої стійки положення під себе, назад, авербах, гвинтовий стрибок. Такі елементи виконували спортсмени. Стрибали з метрових та триметрових снарядів, з вишки висота 5 та 7 метрів. Вийшов в фінал Іван Дружинський з Миколаєва. Зі своїх десяти чотири роки займається цим видом спорту. Хлопець показав шостий результат. Розповідає, чому. «Виступав я сьогодні на п'яти метрах. Стрибав півтора гвинта назад, півтора від себе і два з половиною вперед. Ну, можна було краще стрибнути півтора гвинта назад, думаю. А так все гарно стрибнув. Не вистачило бадьорості, щоб стрибнути ще краще. Золоту медаль серед хлопців здобув киянин Марк Гриценко. В командному заліку перше та друге місце посіли команди з Києва. Третя – спортсмена з Луганщини. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.